السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن طرق للمذاكره مثبتة علميا هتخليك تقفل اي امتحان قدامك فكرة انك تذاكر لك بالسبع والثمان ساعات في اليوم هي فكرة قديمة وغلط تماما وطبعا فكرة انك تطبق ليلة الامتحان هي مش شطارة هي خوابة فانا جايبلك لك احسن طرق مذاكرة مثبتة علميا هيخليك تقفل اي امتحان كده من الحاجات اللي هتفرق معاك جدا هي التمرين لو انت ناوي النهاردة تذاكر لفترة طويلة لازم تخلي في يومك ده تتمرن على الاقل لو ساعة واحدة بس علشان لما انت بتتمرن وبتضخ الدم في مخك بيبقى فيه تأثير ايجابي وواضح جدا على ادائك في المذاكرة في اليوم ده ولو انت بتذاكر معلومه جديده هتلاقي قدره استوعابك ليها سلسه اكتر بكتير جدا من الطبيعي، فادائك في المذاكره هيتحسن جدا، طب ازاي بقى لو انا اتمرنت ادائي في المذاكره هيتحسن؟ ايه الرابط اللي يجمع الحاجتين دول ببعض؟ بص لما انت بتتمرن بتفرز مزيج كده من الهرمونات زي الدوبامين والسيروتوتن وهرمونات تانيه كده كمان، والكوكتيل بقى اللي بيتفرز في دماغك ده بيحسن ادائك جدا في التركيز والمذاكره، ومادام قدرتك على فهم واستوعاب الكلام اللي انت بتذاكره ده بقت اسرع، كده معناها الوقت اللي انت هتقضيه المذاكرة بقى اقل بس بنفس الجودة او كمان ممكن تبقى جودة اعلى فانت يا سيدي نفترض انك وانت بتذاكر خلاص مش قادر وعايز تنام في حاجة انا نفسي بستعملها لما انا بكون نعسان ومش قادر اكمل مذاكرة خالص هو انا بسيب الكتاب وبقوم جنب المكتب كده عندي في البيت وبعمل لي 60 سكواتس ميزه التمرين ده بالذات انك بتشغل اكبر عضله في جسمك وهي رجليك، فبكده انت فجأه بتضخ الدم في جسمك بشكل كبير جدا، ومادام بقى في ضخ جامد اول للدم في جسمك كله، كده معناه انك هتبدا تفوق وتركز من اول وجديد تاني، فصدقني لو انت جربت حوار 60 سكواتس ده في اليوم، سواء بقى انت نعسان او انت عامه ناوي تذاكر النهارده، هتلاقي فعلا في تحسن كبير جدا في المذاكره بتاعتك، وفي طبعا ميزه تانيه مهمه جدا للسكواتس اللي انت بتعملها، رجليك دي هتبقى عباره عن حديد على اخر الترم. الزنقة بتاعت ليلة الامتحان مين فينا محطش نفسه في الموقف الوحش جدا ده ؟ ساعات مثلا بنبقى عارفين ان عندنا امتحان كمان اسبوعين والجزء اللي بيبقى في الامتحان جزء صغير جدا، وممكن كمان مذاكرته ما تتعداش اليوم او يومين بالكثير، وسبحان الله معظم الناس لما بيلاقوا ان عندهم مده كبيره للمذاكره بس كميه قليله يذاكروها، هتلاقيهم في الاخر قبل الامتحان ده بيوم او يومين بس بدأوا المذاكره، فطبعا غالبا في ليله الامتحان دي سواء بنطبق بقى الامتحان لتاني يوم او بنفضل نذاكر اكتر من 12 ساعه قبل الامتحان، على اساس ان احنا بنبقى فاكرين ان احنا لو ذاكرنا كل الكميه دي في وقت قليل هنبقى استوعبناها كلها. وطبعا دي حاجه غلط جدا، غالبا انت اول لما تروح لك الامتحان ده مش هتكون استوعبت غير 50% بس من كل اللي انت ذاكرته اليوم اللي قبله، وده بسبب ان معظم المعلومات اللي انت بتذاكرها دي هي بس اللي بتروح للذاكره بتاعتك طويله المدى، فمش فارقه خالص انت ذاكرت قد ايه النهارده، كده كده نسبه منها بس هي اللي انت هتبقى فاكرها لفتره طويله، غير كده كله هيتنسي، وده بسبب ان مخك بيحتاج وقت عشان يخزن كل المعلومات دي، ففي حاجه كده معروفه اسمها ساندويتش المذاكره، مش ده وهو اكيد مش ده. الطريقة دي بسيطة جدا وهي عبارة عن أنك تذاكر لك كم ساعة بعد كده تريح وتنام لك شوية وبعد كده أول لما تنام تصحى وتكمل مذاكرة تانية البريك اللي انت اديته لنفسك ده في النص خلى عقلك يقدر يستريح كده ويستوعب كل المعلومات اللي انت اديتهاله قبل ما انت تنام وهي عباره عنك بكل بساطه وفرت وقت كبير جدا في مذاكره الضايع اللي, اللي ملوش فايده حطيته في وقت النوم بتاعك وفي الوقت ده انت قدرت تستوعب كل حاجه انت ذاكرتها قبل ما تنام طب انت بقى لو طبقت او ما نمتلكش غير ساعه او ساعتين بس قبل الامتحان كده انت بتضر نفسك في ايه؟ انت اول حاجه كده بتاخد بس جزء صغير من الحاجات اللي انت ذاكرتها وحوشتها بس في الذاكره بتاعتك، انما اي حاجه تانيه مش هتكمل معاك خالص، معناه ان انت حرفيا وانت بتحل الامتحان انت هيبقى فيه تأثير كبير جدا على اللي انت عملته اليوم اللي قبله في الامتحان، ده غير كمان هيبقى عليها تأثير سلبي جدا على اداء مخك تاني يوم، فطبعا هتبقى مصيبه لو انت رايح الامتحان وانت مطبق او لو حتى بس مانمتش عدل، اداءك جوه الامتحان هيقل جدا ولو قابلت مسائل صعبة جوه الامتحان انت مش هتبقى مهيئ نهائيا انك تفكر صح وتحاول تحلها، فانت لو خلاص الدنيا مزنقة معاك حاول تذاكر لك كده كام ساعة بعد كده لازم تنام لك في النص شوية، بعد كده يا سيدي اصحى وكمل مذاكرة تاني بس أهم حاجة لازم تنام في النص شوية. دايما حاول تنوع في المواد اللي انت بتذاكرها، يعني ايه؟ بص أوحش حاجة انت ممكن تعملها لنفسك هو انك تخلي يوم كامل مثلا للماث، ويوم تاني للدراسات، ويوم تاني للتاريخ. ويوم تاني للجغرافيا ويوم تاني مثلا للفيزياء لو انت عملت حاجه زي كده انت كده بتصعب على نفسك مذاكره جدا بس انت مش عارف أسباب دراسات الناس اللي بيذاكروا كذا ماده ورا بعض قدره استيعابهم المعلومات اللي هم ذاكروها دي بتعلى جدا عكس الشخص اللي بيفضل يذاكر له ماده واحده بس في اليوم وده بسبب لما انت بتذاكر لك مواد مختلفه بتشغل مناطق مختلفه برضو في مخك انت عارف ان حاجه صغيره زي كوبايه الميه ممكن تفرق معاك جدا وانت بتذاكر كان في دراسات اتعملت سنه 2012 اثبتت ان انت بس لو شربت لك كوبايه ميه جوه الامتحان بتاعك ممكن نتيجه الامتحان ده بالذات تزيد معاهم لغايه 10% من النتيجه اللي هم المفروض يجيبوها وده رقم كبير جدا مقارنه باللي هم عملوه مقابل حاجه زي كده ففكره طبعا كوبايه الميه دي ما بتنطبقش بس في الامتحانات هي بتنطبق برضو وانت بتذاكر قدرتك على الاستوعاب وانت بتذاكر هتفرق جدا لو انت بس كل شويه فضلت تشرب لك كوبايه ميه وحاجه طبعا زي كده ما بتنطبقش بس على كوبايه الميه هو اي سوائل عامه سوائل كوباية شاي نسكافيه مش فارقة، وأنت بتذاكر حاول تشرب لك أي حاجة كده كل شوية في النص وهتلاقي فعلاً أدائك اتحسن جداً، الذاكرة بتاعتك هتبقى أقوى وقدرتك بقى إنك تتعلم لك حاجة جديدة هتبقى أحسن، وطبعاً طريقة تفكيرك في حل المسائل الصعبة هتبقى سلسة أكتر بكتير جداً. إيه اللي يحصل لو أنت ذاكرت كل حاجة عليك مرة واحدة؟ تفتكر تقدر تستوعب أد إيه من اللي أنت ذاكرته ده؟ أكيد طبعاً مش نسبة كبيرة، طريقة حفظ المخ للذكريات والمعلومات اللي إنت بتدهاله انت دايماً حاول تقسم مذاكرتك على كذا يوم على اساس لو انت بس كل يوم اديت لمخك معلومات صغيرة المعلومات اللي انت له دي فعلاً هتفضل جوه انما لو انت حاوشتلك كل حاجة في يوم واحد مستحيل يقدر يستوعب كل حاجة انت بتدهاله فانت اهم حاجة وانت بتعمل جدول مذاكرتك حاول على قد ما تقدر انك متزنقش نفسك وتقسم المواد اللي عليك لفترات طويلة وبالتالي الكميه القليلة من المعلومات اللي انت هتديها المخك في الاخر هيستوعبها فعلا. والنسبه اللي هو هيفتكرها الفترة طويله هتبقى اعلى بكتير جدا. ادي لنفسك دايما مكافئات، دايما ادي لنفسك كل شويه وانت بتذاكر مكافئات، يعني مثلا لو انت مثلا خلصت لك الجزء ده من المذاكره كمان ساعه هتاخد لك الشوكولاته دي، او لو انت وصلت للصفحه كذا هتريح لك ساعه كامله ما فيهاش مذاكره خالص، او يا سيدي لو انت خلصت الدرس بتاع النهارده ده كده انت بقيت فاضي انك تخرج بكره مع اصحابك. المكافئات دي مش فكرتها انك تدخن من الشوكولاته اللي انت تاخدها ولا خروجه اللي انت تخرجها مع اصحابك هي فكرتها ان انت بتدي لنفسك حافز انك تخلص المذاكره اللي عليك وما تاجلهاش لتاني يوم فمشكلة المذاكره إن انت لو ذاكرتها دلوقتي مش شرط تلاقي النتيجه بتاعتها النهارده انت غالبا هتشوف نتيجتها سواء بعد الامتحان او بعد فتره طويله ففكره الحافز انك بتشوف نتيجه مذاكرتك دي دلوقتي فانت لما تدي لنفسك حاجه زي كده فعلا هتلاقي ادائك في المذاكره اتحسن بشكل كبير جدا فتمنى الطرق دي تساعدكم في مذاكرتكم السنه دي وتجيبوا اعلى الدرجات ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا وتفعلوا الجرس عشان تجيلوا كل فيديوهاتنا اول باول واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله